500 500 500 500 500 500 500 500 500 Sa celim gangom Vozim lembo, idem levo desno Za to radim svesno I stavim cash moj, za sam brzo steko Stavljam to na dashboard, samo brojim 500, novit Drop top, stavim u sport mod no Mala nosi crop top, ne zna šta je bonton Svoj bol, zalijem votkom. Bolijem pecinom i zapalim prostor yeah, yeah. U igri sam ja manijak Samo pratim svoja pravila Moj droljak klasa stanija Zna da folim kada zavija Trip, trip, tripuju da loš sam, tvoj sam 247, znaš da nikad nije dosta Posla, biću ću poznat kao mozar